אפונה וגזר ישבו במקרר ויחד עם בטטה התחילו לקטר קר לי ברגליים תדליק תמנו רע בקיר כי חושך מצרים אז בארוכה בכפר שם תזרח השמש גם מחר תנו בשקט בלי לקפוא ביקור רק קצת סבל, מים וגם אור ההפונה וגזל ישבו בתוח מחבת ויה חדים בטדן רצו ליות לד הח שות בשבל מישהו גפרו מדליק ושמ מיכול אבל. זה לא מצחיק תנו לי גדול בשקט בארוגה בכפר שם תזרח השמש גם מחר תנו לי גדול בשקט בלי לקפוא מיקור רק קצת שמש מים וגם עוד תנו לי גדול בשקט בארוגה בכפר שם תזרח השמש כמחר תנו לי גדול בשקט בלי לקפוא מקור